ہاں اب یہ جو پیزا میں نے بنایا ہے تو پیزا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے میں اس کو توڑ کے کھاتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے میں اس بریڈ کو توڑتا ہوں ایسے یہ دیکھے واہ واہ کیا اس میں لمبے لمبے دھاگے آ رہے ہیں واہے نا لمبے لانگ لیزر لانگ لیزر لانگ لیزر واہ و سو ڈیلیشیس یو ویل ٹرائی اٹ بہت مزے آئے گا آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں کھائیں انجوائے کریں لمبے لمبے داغوں کے ساتھ کھانے کا اپنا ہی مزہ پرفیکٹ